Sziasztok, Bírószinte vagyok, és uh, már többször neki tudottam ezeknek a gyakorlatoknak, most pár hónapig kitartóan meg én járok és gyakorlok. Jöjjön problémák és baba témában kerestem fel az iskolát, és határozottan azt érzem, hogy egy nagyon erős változás, indult el az alvasom és a terekam táján. érzem, hogy regenerálódik és ez lesz a megoldása és most a jelenlegi.